اگر عورت نکلنا چاہتی ہے باہر اگر عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاؤں اگر میں معاشرے کا حصہ بنوں اگر میں معاشرے میں کچھ کروں کام کرنا چاہتی ہے جاب کرنا چاہتی ہے تو اس کا ایک آسان سا حل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حل آج کیوں ہمارے حالات اتنا خراب ہوئے ہیں آج ہمارے اوپر اتنا مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ کو اس موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے اگر عورت جانا چاہتی ہے کام کرنا چاہتی ہے جاب کرنا چاہتی ہے تو بھائی منع کسی نے نہیں کیا لیکن ہمیں صرف اور صرف شکایت اور اعتراض اس ماحول سے ہے جو آج چل رہا ہے اب دیکھیں مارکیٹس ہیں شاپنگ مالز ہیں وہاں پر اگر عورت خریداری کرنے والی ہے تو عورت ہی آگے کاؤنٹر پہ کھڑی ہو وہ اس کو چیزیں دے اگر ہاسپٹل ہے وہاں پر اگر عورت مریض ہے تو عورت ڈاکٹر ہو اگر مرد مریض ہے تو مرد ڈاکٹر ہو یہ ڈاکٹر پھر اس کا علاج کرنے والا ہو اگر عورت مریض ہے تو ڈاکٹر بھی عورت ہونی چاہیے اب یہ عجیب سے ایک کنسپٹ ہمارے درمیان چل گیا کہ ہاسپٹل میں مرد کو چیک کرنے کے لیے عورت ہے عورت کو چیک کرنے کے لیے مرد ہے مارکیٹس میں چلے جائیں بڑے بڑے شاپنگ مالز میں چلے جائیں وہاں پر یہ ہے کہ مرد حضرات عورت جو بھی ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے عورتیں رکھی جاتی ہیں اور یہاں پر بھی یہاں تک جو ہے نا مردوں کی غیرتوں کا جنازہ نکل چکا ہے میں یہ کہوں گا کہ میں نے خود سنا کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی میں نیا نیا کام شروع کر رہا ہوں کیا میں ریسیپشن کاؤنٹر پہ ایک ینگ لڑکی کو بٹھا سکتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر کسٹمر زیادہ آتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ نوز بلّہ یہاں تک ہماری سوچ پہنچ چکی ہے عورت اس لیے نہیں بنائی گئی عورت اس لیے نہیں بنی اور عورت جو ہے یہ ایک قیمتی چیز ہے جیسے ہم سونا پیسہ ہر چیز کو چھپا کے رکھ دیں گے ویسے عورت بھی چھپانے کی چیز ہے ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانی کا آکا کریم علیہ صلاحت و السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی تو آج دیکھیں ہمارے درمیان یہ اس طرح کا کلچر نہیں چل چکا آج ہماری مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے رسم و رواج استعمال کر رہی ہیں غیر مسلموں کے رسم و رواج پر چل رہی ہیں ان کا فیشن لے رہی ہیں ان کے سٹائل لے رہی ہیں جبکہ غیر مسلم ہم سے کوئی چیز نہیں لے رہا وہ اپنے عقیدے کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر اپنے کلچر کے اوپر وہ پکے ہیں تو کیا ہوا کہ مسلمان جو گئے اپنے عقیدے سے ہٹ رہا ہے اپنے مذہب سے ہٹ رہا ہے اپنے کلچر سے ہٹ رہا ہے مرد عورتوں کے فیشن کر رہے ہیں عورتیں مرد کے فیشن کر رہی ہے یہ کیا چیز ہے خدا رن چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں اور میں بار بار یہ کہوں گا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں ان کے حکم کی ادولی نہ کریں جیسے ہم یہاں پر ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کسی بڑے بندے کے ساتھ بگاڑ دی تو ہم نہیں رہ سکتے تو یار ویسے ہی ہم یہ بھی تو ذہن میں رکھیں نا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے تو کیا ہم سکون کی زندگی گزار سکتے نہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں اور میری ماں بہنیں جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جہاں جہاں تک یہ میرا ویڈیو پیغام جا رہا ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا حق جو ہے وہ اسلام نے آپ کو دیا اور آپ کا حق یہ ہے کہ آپ گھر میں رکھیں اور باپردہ رہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں اس اسلام کے ساتھ جڑ جائیں اس اسلام کے اوپر عمل کریں جس اسلام نے آپ کو عزت دی ہے باپردہ رہیں اچھے اور اسلامی لباس میں رکھیں اور کوشش کریں کوشش کریں اس معاشرے میں آپ بے حیائی کا ذریعہ نہ بنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الابلاء المبی